Moodlen kurssialueelle siirrytään e-kampuksen opintotarjonnan kautta. YTO-kurssialue sisältää linkin tukitiimiin, itsearviointityövälineet ja osaamisalueet. Osaamisalue sisältää bronssi-, hopea- ja kultatason. Jokaisella tasolla on arvioitavia tehtäviä, joita voi tehdä työpaikalla, itsenäisesti verkossa tai ytötyöpajoilla. Pronssitasolla on T1-arviointikriteerien mukaisia tehtäviä. Hopeatasolla on H3-arviointikriteerien mukaisia tehtäviä. Kultatasolla on K5-arviointikriteerien mukaisia tehtäviä. Arvioitavat tehtävät ovat testejä, työnäytteitä tai näyttötehtäviä. Niiden avulla osoitat osa-alueen osaamistasi. Jokaisella tehtäväsivulla on ohje sekä harjoituksia ja tukimateriaalia, joiden avulla voit hankkia tarvittavaa osaamista. Testit koostuvat monivalintakysymyksistä. Kirjalliset tai videoidut työnäytteet voivat syntyä työpaikalla verkko-opinnoissa tai muissa opinnoissa. Näyttötehtävät tehdään verkossa erillisten ohjeiden mukaisesti.